Дуже тривожні новини від Берні Етлстована, який починає тиснути на Монцу на організаторів Гран-прі Італії. Монца це один із чотирьох класичних треків, які входять у так званий список недоторканних. Цей список включає Сільверстоун, Монцу, Монако і Спа. І якась одна із цих трас, якщо вона потрапляє під можливість не включення в календар чемпіонату, у Фі є вето. І вони можуть повернути. Фактично цю трасу в календар. Чому Берні говорить взагалі такі слова про Монцу, що вона може не війти в календар чемпіонату? По-перше, Монці потрібне оновлення. Якщо порівнювати з Сілверстоуном, якщо порівнювати із якщо говорити про Абу дабі скажімо, це орієнтир для всіх трас, усі нові Австрія показала теж, що оновлення можуть бути радикальними і дуже ефективними. В Монці давно цього немає, їм потрібно оновити падок, їм потрібно оновити трибуни, зробити більш сучасну трасу. Можливо, траси торкатися не слід, але ось фасилітіс, все, що навколо, це треба обов'язково підтягнути до сучасного рівня нових автодромів. Плюс, можливо, це певна гра із Лукою Танземило, президентом Феррарі, який нещодавно говорив, що Феррарі може піти із Формули-1. Їм не подобаються правила сучасної Формули, не подобається, що вони не виграють. Ну, якщо вам не подобається, що ви не виграєте, нам не подобається ваша країна в календарі чемпіонату. Але за історію Гран-прі Італії лише один рік, за всю історію Формули-1 Монца не входило в календарі чемпіонату. І я думаю, що і після 2016 року Монца буде в календарі. Які зміни будуть проведені? І, безумовно, така траса має залишатися, тому що це ікона швидкості Монца і швидкість – це тотажні поняття. В Монці треба знати, де загальмувати, як пройти. Те ж саме можна говорити про Монако, де є певні нерівності на асфальті, і це не оптимальна траєкторія, але так швидше. Ось це робить трасу особливою. І, як для мене, то Формула 1 без Монса це вже не Формула 1, це фактично як Формула 1 без Феррарі. Відіскоп спортивне відео.